ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලාදත් එකතනින් SS/YouTube channel එකতে කෙලිණ다가 තව කෙනෙක් දන්නවනේ මෙන්න මේ app app button එක කොහොමද hide කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩින් බල아 පුළුවන් වෙන තිත් තුන උඩ එකපාරක් ටච් කරන එක. ඊට මෙන්න මෙතන home screen setting එක බල아 පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන apps ඉස්සරහ දාලා ටික් එක අයින් කරගන්න එක. ඉතින් වාව් Home එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඒ apps button එක hide වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න